ایسی سردی ہے ایسی سردی ہے کہ موسم بھی دہائی مانگے ہاں ایسی سردی ایسی سردی ہے, سردی ہے کہ موسم بھی دہائی مانگے جو ہو میں وہ کس رضائی مانگا <laughs>